الأخت كانت تقول بأنها تصلي ويعني تقرأ القرآن وألخ لكنها دائما منشغلة بأخت الله تحبها في الله أنا أقول ما دام الانشغال بأخت لك تحبينها في الله تبارك تعالى فأرجو الله عز وجل أن يوصلك هذا الحب لمرضاته لأن الحب في الله شيء غالي جدا يعني قد ينشغل الإنسان بحب إنسان آخر في الله من العلماء أو من الأفاضل أو قد تنشغل الأخت بحب أخت فاضلة لها في الله الى حد كبير اذا كان الحب في الله فانت في طاعه وانت في عباده وانت في قربة روى مسلم في صحيحيه انه صلى الله عليه واله وسلم يقول يقول الله تعالى يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يعني في ظل عرش الله جل وعلا اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي والحب في لا مرتبه من اعلى واغلى مراتب الحب هذا شيء جميل بل ابشرك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث الصحيحين من السبعه الذين اظلهم الله في ظلي يوم لا ظل الا ظل رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه والحكم للمراه والرجل على السواء تحابة في الله اجتمعت عليه وتفرقت عليه فالحب في الله درج عاليه جدا فأبشري ثم أبشري ما دام الحب في الله ما دام الحب في الله واصل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع المتحبين بجلاله إنه على كل شيء قدير